الكثير من الاشخاص تسالني هذا السؤال رضا كم من المال علي استثماره لبدء البيع على موقع ايباي او حالتي المادية ليست جيدة كفاية لبدء البيع على الموقع وفي هذا الفيديو ساريكم طريقة يمكنكم استخدامها لبدء البيع على موقع ايباي دون الحاجة لاستثمار المال في موقع ايبي يمكنك بيع تقريبا اي شيء تريده مثل عبوات فارغة هواء مقي من الجبال رمل من البحر او حتى حجر التقلته من الشارع في بداية مشروعك على موقع ايبي ليس عليك بالضرورة شراء كمية كبيرة من المنتجات واستثمار الكثير من الاموال خصوصا اذا حالتك المادية لا تسمح بذلك يوجد العديد من المنتجات تباع على موقع ايباي وتكلفتها وتكلفة شرائها يساوي صفر انا شخصيا ابتدأت ببيع عبوات فارغة او ابوات قطر فارغة وكنت اربح منها مبالغ جيدة عدا عن ذلك انا متأكد اذا بحثت في بيتك عن منتجات لا تستخدمها ستجد الكثير منها فلماذا انت تخزنها ببيتك هذه اموال ملقى على الارض لماذا لا تبيعها وتستثمرها لمشروعك التجاري؟ فقط من هذه العمليات البسيطة يمكنكم تجميع أرباح كفاية لبدء شراء منتجات جديدة لبيعها وربح المال منها لذا ابدأوا بالبحث عن منتجات لا تستعملونها في بيوتكم وأنا متأكد أنكم ستجدوا العديد منها حتى المنتجات التي لا تعمل أو مكسورة. لا تنسوا ان تضغطوا سبسكرايب على قناتنا لمتابعة جميع الفيديوهات التي ستعلن اسبوعيا على القناة وجميع هذه الفيديوهات ستكون متعلقة بربح المال عبر موقع ايباي وامازون شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو وساراكم في فيديو اخر